Hali gani mtazamaji wa Stan tv Langu jina ni Mohamed Ali. Karibu katika muendelezo wa Sports Update kwa siku hii ya leo. Kinda Enzo Fernandez wa Argentina ameweka rekodi mpya katika michuano lomalizika ya Kombe la Dunia nchini katal. Enzo Fernandez kwenye fainali za Kombe la Dunia mwaka na mbili zilizofanyika nchini katal. aliongoza wachezaji wote kwa kugusa mpira mara 118, akitoa pasi sahihi sabina saba na kukaba mara kumi Enzo Fernandez bako yake mipira mara kumi ilikuwa ni zaidi ya wachezaji wote kwenye fainali hizo tangu afanye hivyo Inaro Gatuso mwaka 2006 alip Inaro Gatuso alikaba mipira 15 katika mwaka 2006 na, na hiyo ndio ilikuwa sports update kwa siku hii ya leo kutoka hapa Stent TV Langu jina ni Mohamed Ali Asante kwa muda wote huu ambao tulikuwa pamoja